ادول العزيز بالرحمه يا جماعه الخير الخبر صحيح الله يرحمه يجعل مثواه الجنه توفي اليوم الساعه 12 ظهرا ادول بالرحمه الله يرحمه يجعل مثواه الجنه